Останніми днями багато всеукраїнських ЗМІ повідомляють про масові бійки молоді. Рух ПВК «Редан», на превеликий жаль, шириться Україною. У Черкасах поки масово ПВК «Редан» не були помічені. Однак місцеві підлітки вже збираються, щоб розбиратися з ними. Вони записали відповідне відео. У самого ж ПВК з'явилися місцеві соцмережі, де збирають підлітків, пишуть черкаські журналісти. Національна поліція Черкаської області вже затримала адміністратора такого телеграм-каналу. Ним виявився 13-річний підліток із Черкас. Телеграм-канал наразі заблоковано. За словами хлопця, канал він створив для того, щоб стати популярним і використав назву нового молодіжного руху. Я адміністратор телеграм-каналу ЧВК, рідам Черкаси, я суддав її з метою. Щоб набрати популярність і зробити хайп на цим тематом. Чи, чи шкодуєш ти про вчинина? Да. Так. Що ти порадуєш тим учням, тим хлопцям, які забажають також створити подібний телеграм-канал? Ні, рекомендую. Зараз із хлопцем та його батьками спілкуються ювенальні поліцейські. Черкаські правоохоронці продовжують відслідковувати ситуацію. Попереджають працівники національної поліції і просять батьків провести роз'яснювальну роботу зі своїми дітьми. Для довідки цей рух шириться із Росії. Підлітки відрощують волосся, яке фарбують у чорний колір, носять одяг із зображенням павука. Вони копіюють героя аніме Хантер ікс Хантер. Підлітки, які називають себе неформалами, збираються у великі ватаги по кілька десятків осіб і нападають на офників. Кежуалів. Цими Словами вони називають інший тип підлітків, переважно короткострижених і у спортивному одязі, які агресивно ставляться до усіляких неформалів.